Всім привіт. Опять посилка. Замовляв фонарь. Е, у нас такі фонарі, ну скажімо дуже сильно подорожчали після того як blackout почались. Ну на Аль експресі ще купити можна але також уже ціна почала рости. Ну я думаю хто дивився у Фейсбуці часто реклама такого фонаря батарейки купляв раніше тут у нас тому що замовив на Алиекспресі виявилось батарейки від початку війни не доставляють тому що адрес получення заборонено а кораблі не доставляють посилки зараз якось так Запаковано непогано, скажімо так. Так, коробочка трошки помнята. Як завжди видно, укрпочтою шпиняли. Зараз подивимося, чи не пошкоджений. Замовляв, а, ну що бачите, мікро-USB, вже пора б Type-C кругом пхати, а вони що мікро-USB пхають, ну, провод такий, незвичний, О, дуже якийсь аж прямо фірменний, наче. Так. Смітнинка десь, бачите, попала всередині. Тут немає нічого хорошо. Е, стосовно примагнічування, також він магнітиться дуже непогано, оскільки є тут магніт. І писали так, ручка крутиться, хоча я там дивився на фото якийсь інший фонарик, наче навіть поворот на ця була, але це не такий. Цікаво, зараз провіримо. Е -е -е. Із-за оцих пластмасок все-таки треба із цими. Не достають. Не достають. Хм. Ось так. Ну, в принципе, работает и на одной. Скажем так. Вот светит так. О, так сильно светит. Сильнее набагато. Слабше, Сильнее. Так, подъеднав до повербанка. пробуємо, подивимось. Так, ну от заряджається. Значить, все працює. Ну, ні, ну провод, проводочек, проводочок, конечно, прикольный. Так, всім дякую за перегляд.